يا إلهي عمق <تصفيق> الحب هواك يا إلهي لشتهاء أن أراك لشتهاء أن أراك في جمال في بهاء مبهر يا إلهي أنت عوني أنت حسني أنت ربي أنا أحيا فيك